آج کا مسلمان اپنی گربان میں جھانک کے دیکھے کیا ہم کوئی بھی چیز خالص بیچ رہے ہیں کیا ہماری کوئی بھی چیز ٹیسٹ کروائی جائے وہ خالص نکلتی ہے حضرت جس دکان کو جس کاروبار کو پڑھانے کے لیے تو حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کمائی جا رہا ہے اکٹھے کیا جا رہا ہے ادھر بیٹھے بیٹھے تجھے موت آ جائے تو کیا کرے گا وہ پیسہ کس کام کا ہے جو جہنم جہنم کا تجھے ایندھن بنا دے جو قبر میں تیرے لیے عذاب کا باعث بنے اس پیسے کا کیا فائدہ ہے اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دینا اور یہ چھوٹا سا دھوکہ ہے چھوٹا سا اس کا اتنا بڑا عذاب ہے تو جب ہمارے جیسا میرے جیسا بندہ جب مجھ سے سوال کیا جائے گا حضرت تو ہم پھر وہاں پر کیا کریں گے ہے ہمارے پاس کوئی جواب حضرت جی آج ہم بادامی باغ کا کوئی ایسے جو ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے نا حضرت تو ہم اس کو حساب نہیں دے سکتے ٹانگیں کانپ جاتی ہیں ہماری کہ ہم اس کے سامنے کیا بولیں ہم اس کو کیا حساب دیں ہم اپنے جرم کا کیسے اقرار کریں یار ایک دنیا دار کے سامنے تیری ٹانگیں کانپتی ہیں حساب دیتے ہوئے تو رب تالے کے سامنے تو کیا کرے گا ادھر تو کیسے حساب دے گا کیسے اپنے معاملات درست کرے گا وہاں پہ یار میرا آج وقت ہے آج اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے یہ دنیا جو ہے یہ رب تعلیٰ کو منانے کا ایک موقع ہے جس نے حاصل کر لیا وہ دونوں جہانوں میں سرخرو ہو گیا اور جو مجھ جیسا بدبخت رہ گیا وہ جہنم کا ایندھن بن گیا میرے سانس کا تو کوئی نہیں پتا ہر ہر بندہ غفلت میں سویا ہوا ہے کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے رب تعلیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دن میں پانچ وقت رب تعلیٰ آواز دیتا ہے آج ہم دنیا کی ہر کامیابی کو حاصل کرنے کے लिए بھاگتے ہیں اور لوگ ہمیں طرح طرح के لالچ دے دے کر کے جی یہ کام کرو گے تو کامیابی ملے گی یہ کام کرو گے کامیابی ملے گی ہم دنیا داروں کے جھوٹے بہکاوے میں آ کر ادھر دوڑتے ہیں اور جو رب تعالیٰ کے گھر سے آواز آتی ہے کہ حیا للفلا آؤ کامیابی کی طرف ادھر تو دھوکہ ہی کوئی نہیں ہے ادھر تو ہر بات سچ پہ مبنی ہے تو ادھر نہیں آتے ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دنیا کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں ہم تو حضرت ایک نہ ایک دن ہماری یہ جوانی پر سورج ڈوب جائے گا ایک نہ ایک دن ہماری زندگی کا دیا بھی بجھ جائے گا تو صاحب آج وقت ہے اپنے معاملات درست کریں اور نماز کی پابندی لازمی کرے کیونکہ نماز ایسا عمل ہے ایسا عمل ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر عطا فرمائی روزہ زمین پر ملا حضور پاک علیہ صلاح وسلام کو حاج بھی زمین پر عطا کیا گیا جتنے بھی ارکان اسلام ہیں وہ سب زمین پر ملے لیکن نماز ایک ایسا واحد اسلام کا رکن ہے اور ایک ایسا واحد عمل ہے جو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلا کر دیا ہے نماز کی یہ فضیلت ہے اور جو بندہ ایک نماز نہ پڑھے اس کے اوپر اتنا بڑا عذاب کیا جائے گا تو حضرت ہماری تو پتنے کتنی سو نمازیں کتنی ہزار نمازیں قضا ہو چکی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے نماز کتنا پڑھی ہے کتنا نہیں پڑھی ہم بھی ہم سے تو بھی تو پوچھا جائے گا نا قیامت والے تھے آج حضرت کسی کو بات کرو نا سمجھانے کی کہ یار نماز پڑھا کر مسجد میں آیا کر اللہ اللہ کیا کر وہ کہتا نہیں جی سرکار بڑی دنیا لگی پھر رہی ہے اگر وہ چلے جائے گی تو ہم بھی چلے جائیں گے حضرت انہیں کسی قبر میں تو نہیں جانا نا انہیں اپنی قبر میں جانا ہے اس نے اپنی قبر میں جانا ہے تو دنیا داروں کے پیچھے کیوں لگ کے اپنی آخرت خراب کر رہا ہے اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے تو اپنے معاملات درست کر تو اپنے رب کو راضی کر پھر دیکھ کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں تیرے ساتھ آج تو دنیا کے بہکاوے میں آ گیا آج تو دنیا داروں کے پیچھے لگ گیا آج تو نے رب کو بھلا دیا حضرت جی بڑا اوکھا معاملہ ہے بڑا ہی اوکھا معاملہ ہے